أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، أشرطة، كاسم دفن بلضاق عليها خب موهاد إن شاء الله اللي عود ليش أطرق بلغة التصليق تغدينا <تصفيق> مخدون من على خدمي الرز تغدينا مخدون على خدمي الرز تغدينا مخدون Thank you. <تصفيق> <تصفيق> يا من به في الناي بعت واليه من كل الحوادث في مهربيا يا من يجود على الوجود بعنو من خضر عمر صوب الصيب يا قروس من في الخافقين ومغربي يا من نؤمل منه كل كرامة ونلول في حرم الجناب الأقلبي يا من نناديه ليسمعنا على بعد المسافة سم أغربي اغردي يا من هو البر النقي انتقى سر السراره طيب من طيب يا من سرى في <تصفيق> مكه المسجد تقضى على ظهر البراق المنجب يا من تلقته ملائكة السماء خطاب اهلا بالحبيب ومرحبي يا من سناها فوق سدرة انتهى لعناية سبقت وحطم مجب لعناية سبقت حطم يا من يحن العرش والكرسي وذنودي يقرب لقرب فاق كل مقربين كان رؤيتك الرفيئة في العلامة صوبة فالفعل فعل تعجب أنفسه ترفع والجهات أنيسة والمجتبى أخشاه نور المجتبى لسان حالي لطيف يأتي قائلا أنا وقلت اسمع غداءات الحشر وادر تغربي ولك الوسيله والفضيله وافتخر بشفاعه لخلاص كل معذبي معذبي الرسل تحت لوائع عزك مقام الحمد الحوض الهنيء المشرب ولقد بعثت لامه اميه نورا على الاكوان غير محجب راتي فقري كفي حمد وفي طفل ومقتبل وأشبى واشيب Thank <laughs> you. I'm <clears> not <throat> <clears throat>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 Yeah, man. احرمت في من احرمت وطفت قدمنا لك طفل قدم هناك, هناك سامهر ايدن في المرواتي يود بي ودع عظمه ودفن وعد نحو الحجاز ميمما ميمما إذا بلغت إلى رياض محمد فانزل هناك مصليا ومسلما تلق بشير المنذر المزمل المدفلا المتاخر المتقدما Can't remember <worship> وتفيعوا ظل العجاجي وعملوا اثيابهم لمصارع الصيد للكما لمبارك الوجه الذي نفحاته في النحل تحكي بمي داخل المتلظم يصدع عزمه صم جبال ويستحق لنجما لنجما ملأ الثغور صواهلا وقبائلا كالأسد تستبقي العجاج الأدهما وسقى ديار الشرك you. <laughs> رحت لأبيها ربحت تحت النقاب بالعين يا ابنتي الأم والهواء مويٌن كيف أخفي الهوى وكيف أبين كم قتلنا في عشقنا بعثنا بعد موت وما علينا يمين ما وقف على الديار قد طرزته الغضون لا ضباء لحماه رددنا سلامي والخلاخيل ما لهن رنين المرايا دمشق المرايا دمشق تعرف وجهي جديد أن غيرتني السنين يا زمان في الصالحية سمحا أين مني الواء وأين الفتون يا سريري يا سريري يا شراشف أمي يا عصافير يا شذا يا يا غصون يا سريري يا شراشف أمي يا عصافيري يا شرايا غصون يا زواري حارتي خبي عيني بين جبنك والزمان طنين أذريني إذا بدوت حزينا إن وجه المحب وجه حزين ها هي الشام بعد فرقتي جميلة اي الشام بعد فرقة دهر انهر سبعة وحور عين والنوافير في البيوت كلام والعناقيد سكر نطحون والسماء الزرقاء دفتر شعر والحراف التي عليه سن كما يقولون كانت حين في الليل فكر الياسمين اه يا سامي كيف اشرح ما وانا فيك دائما مسكون سامحيني ان لم بالعشق ما حلا ما بل والتطمين نحن أسرى معاً في لقاف الحب يعاني السجان والمسجون يا دمشق التي تقمصت فيها هل أنا الشر أم من السربي الشربين أمعنى أنا الهل في أبارق أمي أمعنى أنا العشب وانسحاب الهتون أمعنى أنا القطة الأذيرة في الدار للبيادة التي تفشى شلاها تحت جلدي كأنه الزي تهم سامحين إذا اضطربتم فإني لا مقبل حبيا ولا موزون وازرعيني تحت الضفائر المشطن ازرعني تحت الضذائر مستنفع ريك العران كيف يكون قادم من مدائن الريح وحدي فاحتضيك الظهلية يا قاسي احتضني ولا تناقش جنوني ذروة العقل يا حبيبي جنون احتضني خمسين ألفا وألفا فما لا لاجوز السكون اهي مجنونة بشوق اليها هذه الشاي أن أنا المجنون جاء تشرين جاء تشرين يا حبيبة عمري أحسن الوقت للهواء تشرين ولنا لنا موعد على جبل الشيخ كم كم الثلج دافئ وحنون لم اعانقك من زمان طويل لم أحدثك والحديث شجولا اوازلك ما اتغلسل بعضي للهوادن هو للسيف دن سنوات سبع من الحزن مرضت مات فيها الصبصاغ والزيتون سنوات من فيها استقلت من الحب وجفت على شفاهي اليسر سنوات سبع بها اليأس وعلم الكلام وليان السم فانقسمنا قبائلا وشعوبا واستبيح الحماي وطاع العربي العليم كيف اوعك حين حول سريري يتمشى العيون Thank <laughs> you. Oh, my God. تميرة من هجر الهجوع رحلتم يوم تردين عني فها انا بعدكم اذكر الربوعه وما لي على طلول اطلت باهلها وبهن بهلول عقلي <تصفيق> لا را <يرأى> الله الربوع وكنت <تصفيق> احب ان اخفي غلامي فيابى الدمع الا ان يذيع فكيف بهائم من يرجو وصا وَلَمْ يكن الزمان لهم طيعا لقد علم لقد علم الفريق بأن مثل إذا ذكر الفراق لديه ريعا يقول الظراء من وشوع ليقضي الأهل أهل وهم أن وجوع وينزع نحوهم قلبي فمن لي لم يرحموا قلب الناس ذا زمن يعود باهل ودي عيوني الانثى انسانا هلوعا ولو كان الهوى العذري عادلا لقلدني بزغرتهن صنيعة بصيحة به دعوا أبرات سفني تجد بدرا وطيبة فالبقيعة فإن بها نبيا هاشميا شكورا برا صابرا خشوعا وقوم جاهدوا في الله حتى سقوا اعداءه السم نقيعة وسود تفرق الهيجاع منهم من الى لبسوا دماءهم دروعا وان نهضت كتيبتهم لحي كبير الجمع فرقت الجمع بكل فتى يخوض الهول سعيا الى الضرب المبرح لا جزع بكم حملت عتاب الخير منهم سودا سودا تدهش الاسد الشجيعه وكم شجره لهم فوق الهوادي رماح تمنع الطير الوقوع وبيض في سماء النقع به ترى لشموسها فيها طلوع <تصفيق> إذا اشتعل الضبال هبا وننا متون الخطيات لها شمعا لقد صدعوا من العلم من شعوبا كما صدعوا من الشعوب صدوعا حمت بهم صواب كل ثغر كان كان لها به مرعا مريعا فكان فوضى عليهم ذباتا مجدلا ضجيعا ولنور ساحت ترا Friday, howdy. Hey, bet I'm going the next one. the next We'll بعد خطيري من ذاك اللي ما يسمع عند الشعر أنا ريت بعد خطيري من ذاك اللي ما يسمع عند الشعر Thank <laughs> you. ريحه تزاد من ناس ما يفهمون الشعر مثل ما تنقص في الرين من يا ما غير مرياها عد عنها ما كمل كان وراجعني بعد نولي قدر ما هي نعسانة وتعود متعود مولي غفيانة مدانة مم. مم. أقسمة في تفاقم عيانة، أقسمة في تفاقم عيانة من نادسهم عنا أخواتهم ما تبقو، وقت الذكاء ميت غانة، هذا مكان ينتمنكم تمكن انت منكم شو يا انت منكم يا <تصفيق> مدمر صر في النهار <سؤال> أمرين النهار <سؤال> العاد النهار يختير بالشح بلا تأخير نداوم الشح واجو